يضع استاذ برتقاله فوق طاوله ثم يسال الطلاب هل توجد برتقاله فوق الطاوله ما طبيعه وجودها وكيف عرفتم ذلك البرتقاله فوق الطاوله من اين نكتسب المعارف بواسطه الحواس والتجارب ام ان منشاها هو العقل او ماذا شغلت هذه الاسئله حيزا كبيرا في مباحث الفكر والفلسفه على مدار التاريخ وأشعلت في القرون الأخيرة صراعات حامية وهو ما يعبر عنه في الفكر الأنجلوساكسوني بالإبستومولوجيا أو بتعبير أكثر دقة نظرية المعرفة أحد المباحث الرئيسية الثلاث في الفلسفة فهنا وعند سؤال الأستاذ عن البرتقالة يرفع رجل إصبعه فيقول البرتقالة موجودة سواء أدركنا وجودها أم لا وإدراكنا لها مجرد انعكاس مطابق لوجودها في الواقع على أذهاننا كالانعكاس الذي تحدثه المرآة وهذا هو رأي المذهب المسمى الواقعية الساذجة ثم يتدخل رجل ثانٍ فيعقب على الأول بقوله ليس بالضبط فالبرتقالة لها صفات ذاتية فيها سواء أدركناها بواسطة حواسنا أم لم ندركها كشكلها الكروي وصفات طارئة عليها كلونها البرتقالي فالإنسان يتفاعل معها عبر نظره إليها فينعكس الضوء المنبعث منها على شبكيته البصرية ثم يترجم إلى لون برتقالي فلونها على عكس شكلها هو نتيجة لتفاعل العقل معها وليس من الضروري أن يكون مطابقاً للونها الحقيقي في الواقع وإن كان الواقع هو مصدر معلوماتنا في الأخير هذا الرجل الثاني هو جون لوك من أنصار الواقعية النقدية ثم يقاطعه رجل ثالث فيقول لا فائدة من هذا السؤال أصلاً من الناحية المعرفية ما دمنا لا نستطيع أن نأكل تلك البرتقالة هذا هو الأمريكي ويليام جيمس ممثل المدرسة البراغماتية فالمعرفة عند البراغماتيين مختزرة فيما له نتائج عملية وتأثيرات نفعية على سلوكياتنا فلا فائدة في البرتقالة ما دمنا لا نستطيع تحقيق فائدة من وجودها ثم يأتي رجل رابع فيقول ليست البرتقالة أصلا إلا أفكارنا العقلية نحن حولها فهي موجودة ما دمنا نحن ندركها فأن يكون الشيء موجودا معناه أن يكون مدركا. هذا هو جورج بيركلي أحد رواد المثالية اللامادية فهذه المدرسة بحسب تعريف لا لاند ترى بأن الأشياء الواقعية ليست شيئاً آخر غير أفكارنا نحن فالطاولة موجودة في القسم لأننا ندرك وجودها وما لا ندركه نحن يدركه غيرنا وما لا يدركه غيرنا فإن الإله موجود لإدراكه وما لا يدركه أحد فهو غير موجود ثم يفاجئهم الرجل الخامس جميعاً ومن قال لكم إنه توجد برتقالة أصلاً فوق الطاولة هذا الأخير يتردد بين مدرسة الشكاك الذين يرون تماهي أدلة المعرفة مع عدمها ومدرسة السفستائيين ومن ينكر إمكان المعرفة من أصلها وإذا أغفلنا مذهب السفستائيين والشكاك ومذهب الحدسيين من المتصوفة وغيرهم فيمكننا تلخيص مصدرية المعرفة عند الاتجاهات السابقة في ثلاثة مذاهب أولاً التجريبية ويرون أن الحس هو وسيلة تحصيل المعرفة ومن رواد هذا المذهب نجد ديفيد هيوم الذي يرى أن الأفكار ليست سوى آثار للحواس أو انطباعات تحكمها العادة المشاهدة بين الأشياء وجون لوك الذي يقول لنفرض أن العقل عبارة عن صفحة بيضاء خالية من أي كتابة وأي معنى فكيف استعدت لتتلقى كل ما يلقى إليها؟ ومن أين لها كل مواد الفهم والمعرفة؟ عن كل هذه الأسئلة أجيب بكلمة واحدة التجربة ثانياً العقلانية ويرون في العقل الأساس الأول للمعرفة وأغلب روادها يقومون بإدخال الإله في المعادلة ويجعلونه الضامن الأخير لأمانة الانطباعات المعرفية على حد التعبير رينيه ديكارت ثم هناك مذهب ثالث كأنه يقف بين المذهبين وتمثله نقديه كانط المتعاليه فجمله البرتقاله فوق الطاوله تخبرنا بوجود البرتقاله والطاوله في الواقع لكن اين الفوق فتلك اذا علاقه غير ماديه ضروريه للربط بين البرتقاله والطاوله والمعرفه انما تتم بالخبره الحسيه والمبادئ العقليه معا فالمبادئ العقليه او المقولات هي القوالب الاوليه الفطريه والخبره الحسيه هي التي تملأها البرتقالة فوق طاولة المختبر من رماد المذهب الحسي قامت مذاهب أخرى تختزل الوجود في الواقع المادي وتحصر سبل المعرفة في وسائل العلم التجريبي منها العلموية التي صاحب قيامها الافتتان بنهضة العلوم الحديثة والثورة الأوروبية على الأمور الميتافيزيقية مع تقهقر الفكر الكنسي في مواجهة جاذبية التفسير العلمي كل ذلك وغيره أسهم في ظهور هذه النزعة العلموية التي يعرفها روجي غارودي بقوله إنها قائمة على المصادرة القائلة إن العلم يمكنه حل المسائل كلها وأن ما لا يمكن للعلم أن يقيسه ويختبره ويتوقعه هو شيء غير موجود فلكي تؤمن هذه النزعة بوجود البرتقالة فوق الطاولة يجب أن تكون قادرة على رصدها بإحدى وسائل العلم التجريبي بعبارة أخرى يجب أن تكون برتقالة فوق طاولة المختبر وممن تأثر بهذه النزعة أوغست كونت وأستاذه سان سيمون من قبله عندما أسس للفلسفة الوضعية التي تحصر المعرفة فيما يمكننا التحقق منه بواسطة التجربة الحسية وما يدور في فلكها من الاستدلال المنطقي والرياضي ثم على أنقاض وضعية كونت قامت الوضعية المنطقية في حلقة فيينا التي ضمت كل من الفلاسفة موريتش ليك، رودف كارناب وفيليب فرانك وآخرين الذين أضافوا إلى إمكان التحقق التجريبي صحة المعاني من حيث تركيبها المنطقي اللغوي كل هذه المذاهب التجريبية وما تفرع عنها عرفت تقهقراً بسبب ضراوة النقد والاعتراض الذي لاحقها أما العلموية التي تزعم أن العلم الطبيعي هو السبيل الوحيد أو السبيل الأفضل والأوثق لتحصيل المعرفة ما زالت تقاوم الفناء مستمسكة بأطراف الملاحدة الجدد الذين جندوا أنفسهم لإعادة التبشير بها من جديد في عصرنا البرتقالة الزرقاء هل تتذكر الأستاذ الذي وضع البرتقالة على الطاولة؟ ماذا لو قام بصبغها باللون الأزرق قبل أن يضعها على الطاولة؟ هنا سيعتقد الرجل المعتمد على حواسه فقط أن البرتقالة فعلاً زرقاء لأنه عينها بواسطة الحس المباشر والحال أن الحواس خادعة أحيانا ولا تنقل لنا الحقيقة كما هي دائما وقد انتقد أبو حامد الغزالي هذا المسلك قديما فقال من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار الدينار ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار أما الرجل الذي يعتمد على العقل وحده فهو أيضاً لن يدرك أن البرتقالة ليست زرقاء لأنه لا يوجد مانع عقلي مجرد عن الخبرة الحسية يحكم بأن البرتقال لا يكون أزرق اللون بينما العلموي الذي يؤمن أن العلم الطبيعي هو طريق الحقيقة الأوحد يستطيع أن يعرف بأدوات المختبر أن البرتقالة مطلية باللون الأزرق لكن كيف سيفسر لنا وجود الصباغة عليها دون أن يستعمل مبدأاً غير تجريبي كقانون السببية الذي يحكم بأن أحداً ما قام بإحداث فعل الصباغة عليها ولهذا وصف روجي جارودي العلموية بقوله أنها صارت شكلاً من الشعوذة أو الأصولية التوتاليتارية وأنها تستبعد أرفع أبعاد الحياة الحب الإبداع الفني الإيمان وأما نحن إذا أردنا أن نعرف هل البرتقالة فعلا زرقاء أم إنها معدلة جينيا أم مصبوغة فهنا يجب أن نستعمل الحس والعقل معا الحس الذي أدركنا بواسطته سابقا أن البرتقال يكون برتقالي اللون والعقل الذي يقوم بتعميم تلك النتيجة والحكم باضطرادها في باقي البرتقال وهذه العملية مشتركة بين العقل والحس معا رغم كونها استقراء ناقصا وهناك طريق ثالثة وهي أن يأتي بعض التلاميذ الذين شاهدوا الأستاذ عندما كان يصبغ البرتقالة فيخبروننا بذلك، فهذا هو الخبر أو الشهادة، وبواسطتها نحصل كم من هائلا من المعارف، فلم يقم كل العلماء مثلا بالنظر في تلسكوب هابل لرؤية الانزياح الأحمر الذي يدل على توسع الكون، ومع ذلك يؤمنون به بناء على إخبار وشهادة أناس آخرين، فهذه الثلاثة إذن. العقل والحواس والخبر الصادق هي طرائق المعرفة في الثقافة الإسلامية يقول الإمام نجم الدين النسفي قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية وأسباب العلم للخلق ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل وهو نفس ما صرح به الباقلاني والتفتازاني وابن تيمية وجل علماء الإسلام وأما تلك الأحادية والاختزاليه لمصدرية المعرفة لم تقم عندهم كما حدث عند غيرهم والأشياء عندهم كما يقول أبو حامد الغزالي وابن تيمية لها وجود في الأعيان أي الواقع ووجود في الأذهان أي العقل ووجود في اللسان أي اللغة قال تعالى